بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے سپورٹ کریں میرے نیو چینل ہے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے میری ویڈیوز کے اندر دیکھا کریں اسکپ مت کیا کریں ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اپنے فیملیز اور فرینڈس کے ساتھ اور میرا چینل شاہین کوکنگ کو سبسکرائب کرنا مت بھونیں اور اس سے ساتھ ساتھ بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی نتیجہ مکس کھیر لذیذہ مکس کھیر کس طریقے سے بنے گی یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کی کوئی بھی پارٹ اسک مت کریں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو سب سے پہلے میں نے ایک ڈبہ مکس کھیر کا لیے دودھ ایک کلو چینی ایک کلو سب سے پہلے پتیلے میں نے ایک گلاس پانی شامل کیا ہے جب پانی بوائل ہو جائے گا تب باقی جب میں شامل کروں گی اور اب پانی کو بوائل کے بوائل ہونے انتظار کرتے ہیں پانی بوائل ہو چکا ہے اب میں اس میں مکس پیکٹ شامل کروں گی اب میں لذیذ مکس چھین کر دوسرا پیکٹ شامل کر رہی ہوں बाद मैं दूध शामिल कर लूंगी मैंने दूध शामिल किया पूरा पॉज करें इस वीडियो को पूरी कार्ड स्किप मत करें और अपने चीनी शामिल कर दूंगी اب ہماری مکس کھیر تیار ہوگی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اب میں اسے پلیٹ میں سالو کروں گی ماشاء سے ہماری لذیذہ مکس کھیر تیار ہوگی ہے ریسیپی ضرور ٹرائی کریں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और परंतु जो वीडियो हैं उनको जरूर देखें आपको पसंद आएंगी मुझे दीजिए इजाजत खुद हाफिज